لتخفيف الم خشونه المفاصل أو ينجذب المريض لتناول ادويه المسكنات ولكن انتبه فالادويه مثل اسيتامينوفين تسبب تلف الكبد والادويه مثل ايبوبروفين وباراسيتامول ودايكلوفيناك من اعراضها الجانبيه قرحه المعده زياده ضغط الدم وبالتالي امراض القلب والجلطات لذلك احرص على تناول اقل جرعه لاقصر فتره زمنيه طيب حنسكن الالم ازاي؟ من هنا ظهرت الحاجه لخيارات طبيعيه بديله السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في هذه الحلقه شرح من مختص للخطوات الواجب اتباعها لعلاج الم خشونه اي مفصل في الجسم لذلك تابع معي للنهايه واذا انت جديد معنا اشترك بقناه سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبيه لتحسين نمط حياتك واعطي الفيديو لايك اذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى الألم نوعين، الأول ألم حاد وقوي (acute pain) إذا كانت الإصابة حديثة أو نكسة من الالتهاب، والثاني ألم مزمن (chronic pain) ألم يمكن تحمله ولكنه مزعج ومستمر. النوع الأول أو الألم الحاد طريقة العلاج معروفة باختصار رايس (rest, ice, compression and elevation) أو الراحة والثلج والضغط والرفع. بكل بساطة توقف عن الحركة، وامنح المفصل بعض الراحة، واستخدم الثلج لتقليل التورم، وارتدي، ضماد، ضاغط، وابقي المفصل مرفوعاً. طبق هذه الخطوات لأي مفصل يسبب لك ألم، وسوف يختفي بسرعة، وما عليك إلا العافية. أما النوع الثاني، الألم المستمر والمزمن كرونيك بين، فعلاجه بعدة خطوات. رقم واحد الكمادات الحارة أو الباردة لمدة 15 دقيقة ثلاثة مرات باليوم الكمادات الحارة تعمل على توسع الشرايين الدموية لتسريع جريان الدم في المنطقة المصابة لإزالة السموم وتجديد الكريات المحملة بالمغذيات تساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم أما الكمادات الباردة فتعمل العكس تقلص الشرايين لذلك تستخدم بعد المشي أو التمرين لتخفيف التورم والإحمرار وتشنج العضلات رقم 2 جهاز التحفيز الكهربائي تنس هذا الجهاز يرسل نبضات كهربائية عبر الجلد تحفز نوع خاص من ألياف الأعصاب اسمه A-بيتا وتحفيزها يسكن الألم وأيضا تساعد النبضات الكهربائية بإطلاق الإندورفين ومواد أخرى لوقف إشارات الألم في الدماغ يوجد أنواع صغيرة ومحمولة من جهاز تنس وهو سهل الاستخدام ويمكن الحصول عليه من محل المعدات الطبية أو المتاجر الإلكترونية على الإنترنت رقم ثلاثة المساج العلاجي التيبز وتصلب الصباح أو بعد فترات الراحة يعالج بالمساج العميق للعضلات المرتبطة بالمفصل وتحريك عظمتي المفصل للجوانب بلطف تسمى الحركة manual manipulation لا تستخف بالمساج فهو ليس مجرد وسيلة تمسيد للظهر بل هو علم متخصص يستخدم في العلاج الطبيعي فمثلا بهذه الحركة الدائرية خلف الركبة لمدة خمس دقائق تعزز تدفق الدم وتفتح قنوات الطاقة المغلقة وتخفف من الركود والشعور بالتصلب إذا تحب عزيزي المشاهد أن يخصص حلقة خاصة عن المساج اقترح ذلك في التعليقات رقم أربعة عالج ألم النتوءات العظمية النتوءات العظمية تحصل في المفاصل المعرضة للوزن مثل فقرات الرقبة وأسفل الظهر ومفصل الفخذ والركب وأسفل الكعب تضغط هذه النتوءات على الأنسجة الحية وتسبب آلاماً مبرحة الحل هنا هو تخفيف الوزن على المفصل عن طريق الحمية وليس الرياضة لذلك أنصح بحمية الكيتو دايت المعروفة بخواصها العلاجية وسرعة إنقاص الوزن وأخيراً رقم خمسة ابقى نشيطاً وتمرن قد يكون التمرين هو آخر شيء ترغب بالقيام به عندما يؤلمك المفصل ولكن يا عزيزي النشاط البدني هو أحد أفضل الطرق لتغذية وتحسين مرونة مفاصلك وعظامك وقوة عضلاتك التمارين نوعين اختر تمارينك بذكاء الأول تمارين الإطالة تتقلص أطوال عضلات جسم الإنسان عند عدم استخدامها وبالتالي يقلص المدى الحركي للمفصل يجب ممارسة تمارين الإطالة الذاتية يومياً للحفاظ على مرونة العضلات حول المفاصل وتحفيز الحركة أما النوع الثاني تمارين المقاومة الكتلة العضلية تحمي المفصل ولكن تخسر هذه الكتلة إذا لم تستخدمها يوميا لذلك أهم جزء في أي برنامج علاجي للمفاصل هي تمارين المقاومة ولكن في هذا السيناريو من المهم تجنب تحميل المفصل الأوزان الثقيلة التي تزيد الاحتكاك مثل المشي وتمرين القرفصاء، وحمل أوزان من الأرض، القاعدة هنا هي اعتماد تمارين السلسلة المفتوحة، بحيث تكون اليد أو القدم حرة في الحركة، ولا يتم تثبيتها على شيء ما، لذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو نتوءات عظمية، تجنب المشي الطويل والركض والقفز والأنشطة التي تسبب تحميل مكثف متكرر على المفصل، واستبدلها بالدراج الهوائيه والسباحه ورفع الاوزان الحره في وضعيه الجلوس لهنا خلص كلامي لهذه الحلقه وسؤال اللي بحب وجهه اليك كيف تتعامل مع خشونه المفاصل لديك رح تابع اجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب او على الفيسبوك والانستغرام معكم الدكتور فارس واراكم بالحلقه القادمه ان شاء الله واعتني بجسمك لان روحك تسكن فيه